Våran podcast heter Funktionsrättspodden. Podden är ett bra sätt för oss att nå ut med intressepolitiska budskap. Du hittar podden på vår hemsida. Den finns även som text. Vi finns även på Facebook och Instagram.